Καλησπέρα, μπουρμπουλήθρες του χρόνου. Ας εμβαθύνουμε απόψε αυτή την υπέροχη μέρα στην ποίηση, χωρίς να χρειαστεί να ποίησουμε τίποτα. Εσύ μιλάς με βουλευτές και υπουργούς, κι εγώ με φοιτητέ και απεργούς. Εσύ με δείλας στο παλαιό το ψυχικό, κι εγώ πληρώνω ακόμα το στεγαστικό. Αϊσυχτήρι, αισιχτήρι. θα κλειστώ σε μοναστήρι. Κι αν σε δωρε κακομύρι, θα σου ρίξω το ψαλτήρι. δε έφι σαρί. Αϊσυχτήρι, αϊσυχτήρι, θα κλειστώ σε μοναστήρι.